אזור הדרום שח לכסף עבור כולנו, לא משנה איכן הבית ממוקם, הרי כל בית נמצא בעיר אחרת, שכונה אחרת, רחוב אחרת, זווית אחרת, ואף נמצא ומתוחנה אחרת, נכון? אך השוני, לכל בית, ולא משנה איפה הוא נמצא, אזור הדרום שייך לכסף. במידה ואזור הדרום נחשב לאזור בעייתי, תיכול לנראה שקיימת בעיה כלכלית בתוך הבית עצמו. מה זה אזור בעייתי? אם בדרום יש לכם שירותים, אמבטיה, אזור של מחסן סגור וכו', זה נחשב לאזור בעייתי. אבל זה לא הכל. ישנם עוד אזורים שהם שייכים לאזור הכלכלי בבית, וכאן נכנס לתמונה המיקום הספציפי של הבית. לפי המיקום הספציפי של הבית. אם מספר בין 1 ל-4, עם מינוס או פלוס. המספרים השייכים למינוס מייצגים אזורים לא טובים, ואילו המספרים השייכים לפלוס מייצגים אזורים כן טובים בבית. אם אני רוצה לדוגמא למצוא את אזור הכסף, שאני אחפש את המספרים החיובים בבית ואיכן הם ממוקמים, במיוחד את המספר 4+, פלוס, שהוא מספר הכי טוב לכסף בבית. כאן אני ממשיכה לבדוק את פנים הבית על ידי עוד רובד בשיטת הפנקשוי. רובד זה נקרא כוכבים מעופפים. מ-2020 הכוכבים החזקים יהיו תשע אחד ושתיים, ואותם אני רוצה למצוא. שימו לב, מ-2020 הכסף מתחיל לרדת, אה, לאבד את הכוח שלו בתוך הבית, בגלל שכוכב תשע הוא אה, נמצא במרכז הבית, תקוע במרכז, הכסף הולך לרדת בבית. גם ניתן לראות זאת על ידי הכוכב מספר שתיים, ושתיים נמצאים באזור השירותים. מכאן שמאוד מאוד מאוד מאוד חשוב לשים לב לתוך הבית שלכם, כי למרות שהדרום מוטוב בבית ולמרות שניתן לעבוד בחדר פלוס ה-4, מ-2020 הכסף מתחיל לרדת, אפשר לעשות תיקונים, אפשר לעזור, לייצר את הכסף בדרכים נוספות שאני לא מציינת אותם כרגע בסרטון, כי צריך לבדוק כל בית לגופו.